Dneska jsme se tady sešli při druhém ročníku benefičního koncertu na podporu klokánku. Chtěli bychom děti dostat na opravdovou stáňkovačku, takovou tu uh, hezkou zimu v té přírodě, takže na ty hory. Děti trénovali pilně, dali dohromady krásné čtyři koledy, které tady přednesli a myslím si, že je to takový pro ně výjimečný okamžik. Jednou se ta pozornost směřuje na ně a patří jim a oni si to zaslouží. Jak to vzniklo, tak za to vděčíme panu Kulaříkovi a jeho kapele Garage Band, která to zaštiťuje a celé dojednává. Proč pro lokánek? Protože je to vlíšní a já v Líšní bydlím už 26 let, jsem vlastně tady od narození a proto jsme se rozhodli podpořit lokální, lokální instituci a zrovna dneska v živým přenosu, tak to byla autenticita těch svrčků, ta souhra kapely a těch malých děcek. Prostě jsme hráli tak, jak jsme to cítili, ale ti děcka byli tak kouzelní a že se jim to tak krásně povedlo, že nesvědali jsme tam zkrátka žádnou chybou. Pomáhat klokánku může opravdu každý. Žádná pomoc není malá a každé si velmi vážíme. Nemusí to být vždycky finanční pomoc, kterou potřebujeme. Často se na nás obracejí dobrovolníci, kteří nám mohou pomoci i svou fyzickou prací. Mohou nás podpořit lidé prostě čímkoliv, co umí. Jo, můžou přijít, můžou věnovat svůj čas a proměnit ho do něčeho, do nějakého zajímavého projektu, který, který ve spolupráci s našimi dětmi dokážeme. Ještě nás opravdu vzala pocová křídla, jsme tady 12 let, moc si toho vážíme a doufáme, že tady v Líčni ještě dlouho budeme moc říkat, že jsme tady doma.